Okey, sekarang kita berada di tengah kota Kaherah. Jom kita nikmati macam mana sibuknya bandar Kaherah ni. Uh, hari Jumaat ada Souk Syafie atau pun pasar Pasar uh, Sebab dia dekat dengan makam Imam Syafi'i di sini. Uh, tengoklah suasana dia. Sibuk orang ramai dan dikatakan pasar ni sangat rare kerana dia ada jual segala benda termasuk buaya. Bukan buaya darat, buaya betul Oh, Memang meriah Dan anda semua kena tahu bahawa Saya berada ketika Pandemik COVID-19 Itu yang penting Ini adalah Pandemik COVID-19 Hari ni 4 hari bulan 3, 2022 Saya seorang je pakai face mask Padahal yang lain Beginilah covid ini adalah cara orang Mesir melayani Covid Jom kita ha, Tengok ikan-ikan, wow Bukan makarel, sedap tu goreng tu Terlepas Suk Syafi'i Suk Syafi'i atau pasar Syafi'i Adalah salah satu tempat yang tidak boleh dilepaskan Jika anda berkunjung ke Mesir terletak di tengah-tengah kota Kaherah, dinamakan sempena nama Imam Al-Shafi'i yang makamnya terletak di jalan yang sama dengan pasar ini. Pasar ini hanya dibuka pada hari Jumaat. Jadi, jika anda datang pada hari Jumaat dengan bas atau kenderaan besar, anda mungkin agak sukar untuk berziarah ke makam Imam Al-Shafi'i yang terletak di hujung pasar ini. Okey. Apa yang saya cakap tadi, selain daripada burung, supaya buaya, kura-kura pun ada jual. Tempat kita pasal kat mana ada jual kura, -kura? tak ada kan? <laughs> Semuanya ada dekat sini. Ada burung, peralatan, herba, ikan, lauk-pauk, kaki lembu. Macam-macam ah, lah. Orang punya lah ramai. Tengok orang bawa kambing dokong-dokong je Okey ini adalah tok miah makanan Jangan lupa ke ada babi Ini adalah Jangan lupa ke ada babi kat sini Ha ini adalah tok miah tok miah ni adalah makanan orang Arab, orang Mesir dan memang favorite lah. Ini, ini macam kita makan apa? Pisang goreng apa kan? Tok di pasar ini terdapat banyak barangan yang dijual dan bukan barangan sahaja termasuk juga pelbagai jenis haiwan seperti burung, ayam, kambing, ular dan diberitakan buaya pun ada dijual di sini. Hmm, Sakit okay. perut kita nanti Bau dia pun dah, uh, dah, dah ngasih kan Itu segi benar juga Macam apa mozzarella Tapi jenis-jenis lain ada nama-nama lah. oh, Ini makcik yang masak ni. legend gila Pula Masih yang oh, mencari oh, gila Pasar ini agak padat ya Jadi berhati-hati dengan barangan anda Jika bersama anak-anak kecil Jangan terlepas tangan mereka Kita nak mencari susah tau Dianggarkan ia sejauh lebih dari 300 meter Jadi kalau ada rezeki Datanglah ke Pasar Syafi'i ini